اس موضوعات اور اسلوب سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کی کہانیوں کے کردار اپنے مخصوص تہذیبی پس منظر میں ظاہر ہوتے ہیں اور موجودہ زمانے سے ہم آہنگ ہو کر علامت کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں۔ آج کی کہانی ملاحظہ ہو بخت مارے اپنے تاہ خوشبو تھی اڑ رہی تھی ہجرت کر رہی تھی۔ ہاں بابھی اب تو وہ سب کچھ سا خواب لگتا ہے جیتے رہو بھئی بہت دنوں بعد شکل دکھائی آپ نے <laughs> کیسی ہیں آپ بس شکر ہے اللہ کا خاتون اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو ایک کپ ہمیں بھی بھیجوا دیجیے اچھا. ارے بیٹا یہی پی لو نہیں اما میں اندر ہی پی لیتا اچھا دلہن وہ بچے کہاں ہے کہ دیر سے نظر نہیں آ رہے بچے باہر لڑنے کھیلے اما جی بات کر سلام ہم دونوں کا کیا یہ ہم دونوں کا سلام لے دیں گی ہاں اسی طرح اللہ تم تو بڑی ڈھکاؤ میں کی وعلیکم السلام جی تی رو بیتا تو، نکلی جی بیٹھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بچہ تو جوان ہو گیا ہے اور سمجھو تعلیم سے بھی فارغ تم تعلیم سے فارغ ہو گئے اما وہ ابھی ایک سال باقی ہے میں تو کہتی ہوں کہ اب ان دونوں کی جلدی سے شادی کر گا <laughs> جلدی بیٹا میں میں ذرا چھت پر جا جا رہا ہوں اچھا اچھا شرما گیا آپ اوپر بھی آ گئے تائی اما کیا سوچتی ہوں تو یہ لڑکیاں بھی کرگ کی طرح رنگ بدلتی ہیں کیوں کتنی لڑکیاں دیکھی تم نے جو اجی ہم نے کہا ہماری تائی اما نے دیکھی ہے مگر اما جی کی محبت میں تمہارے سوا کسی اور پر نگاہ رک نہیں رہی ان کی لڑکے سے ارے چھوڑو بھی تین ماں کا فرق بھی کوئی فرق ہوتا ہے فرق تو خر بہت بڑا ہے اب دیکھو نا لڑکی جلدی جوان ہو جاتی ہے اور لڑکا وہ آہستہ آہستہ رنگ لاتا ہے تائی اما کی بھی ایک رہی انہیں تو بس میں جانتا ہوں وہ کسی سے کوئی نیکی نہیں کر سکتی بغیر میں تو کہتی ہوں ان دونوں کی جوڑی ماشاء اللہ بہت ججے گی یہ لو, پان وہ تو اما جی کو بھی ایک بار پیروں سے نکال کر ہی پہنائیں گی انگوٹھی तुम्हारी इस उंगली में और मेरी इस उंगली में अच्छा मी मैं आप कुछ पा लू तुम पेपर ले जाएगा अच्छा अच्छा जा। माजी की महक भी अपना ही रंग रखती है आपा भी बैठो बैठो बेटा तुम बैठो हाँ बेबी बीते दिनों का जादू एक बार फिर जाग रहा है बारिश ने तो सब कुछ जैसे उजाल के रख दिया हो धुले धुले से पौधे खिले खिले से फूल उनकी रंग बिरंगी पितलिया आपा भी यू लगता है जैसे سب کچھ لکھ سکیا ہوں ہو سکینہ سر ڈھکری ایسا پردہ ہو گیا تھا ہمارے زمانے میں ایسا کہ اب سرنگا تو فیشن بے پردگی تو فیشن گربان تو فیشن ہاں کیا مجال ہے کہ کسی غیر مرد کی آواز بھی سنے بڑی اماں اللہ بخشے بڑی جنتی تھی سر کے سارے بال سفید ہو گئے مگر سقا نے ان کی چٹیاں نہیں دیکھی چار وقت پانی بھرنے آتا تھا بہو بیگم ان دنوں تو ماں باپ سے بھی پردہ ہوئے تھا وہ کیا ہے بنیاد علی کی بہن تھی آہ, بڑی بد نصیب تھی کم بخت نہ تو پھول کھلے اور نہ ہی باپ بیٹے کی صورت دیکھنی نصیب ہوئی باپ باہر بیٹھا بیٹھا ڈاکٹر حکیم کا انتظام کرتا رہا اور بیٹی اندر دم توڑتی رہی آخر خاک کے پردے میں چھپ گئی کسی مرد نے شکل نہیں دیکھی ان دنوں تو باپ بیٹے سے بھی پردہ ہوتا تھا وہ تائمہ آپ کی لئے چاہ لے کیا آتی ہوں اچھا بیٹا یہ کیا کریں گی پردہ پردہ تو اٹھ گیا کپڑے نہیں بدلے سوچو بیٹا بہت رات ہوتی ہے آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں بیٹے سو جاؤ تم بھی بہت تھک گئے ہوگی اچھا جی شبہ خیر خدا अरे एली बेटा, अभी तक कपड़े तब भी नहीं किए चलो अम्मी सुबह मेरा टेस्ट है और आज दिन भर हमें कुछ भी नहीं पा सका इतना गामा रहा अरे बेटा तुम्हारी बच्चे की मंगनी जो थी अच्छा अम्मी फिर मैं उधर कमरे में जाकर कुछ पा लो फिर सो जाऊंगा अच्छा सो रहा ना जी। सुनिए सो गए क्या सोया तो नहीं मगर नींद आ रही है खातून, आज मेरे सर का बोझ उतर गया हाँ ताई अम्मा और अम्मा जी की दोस्ती हमारे काम आ गई अल्लाह जोड़ी सलामत रखे. आमीन اچھا بھائی میں تو سورا بیٹی اللہ تیرے کرے مجھے پھر اٹھنا ہے برقی کی بان کے ساتھ وظیفہ ختم ہو جائے تو چین پڑے میرا ٹھیکانے لگے بڑا جگالی وظیفہ ہے امم سو گئی Growle 越少人 terminar 傻華逼 behaviLee سمجھیے ایسا نہیں آواز تھی گھر کے ساتھ کون آ اس وقت حسنا حسنا <coughs> <existem bur trouve> <especially vintage> <MalaysiaAssistant> بچے, بچے کو غلط بتائے بچے کی کپڑی مان دوں گا <سؤال> <سؤال> تشریف آوری ہو رہی ہے سرکار وہ تو خیر آپ کے ماتھے پڑے پڑے محراب سے ہاتھ بچی سرکار کی میں بس گر پڑا بہت گری نہیں آتا کر بیٹھا تھا سرکار میرے پاس کسی منسٹر کا یا کسی ایم ایل اے کاڈ ہوتا تو میں دیکھتا کہ تم اسے اس لہری میں بات کس طرح کرتے نیا <laughs> <हैं? laughs> نیا <laughs> तुम بنا دیے تم جیسے لوگوں نے شریف شہری کو کی چاقو نہیں چلایا کرتے اور اگر گریں بھی آپ سرکار کی طرح چاقو پر نہیں گرتے چلیے باہر آئیے آئیے سرکار چلو چلو باہر آؤ میں بس اچھی دے دیکھا ہے جی اور کوئی نہیں گاہ جو دیتی رہی کسی دیر میں اشرفیاں ڈال کر اسے ہے جائے تو ایسی دیر میں سے ہالتا رہا دل میں ہال اٹھتی تو میں چرپائی کھینچ کر دالان میں لے جاتی بے قراری دم نہ لینے دیتی تو میں چرپائی کھینچ کر آنگن میں لے جاتی کبھی کمرے میں کبھی دالان میں کبھی آنگن میں کبھی بیری کو دیکھتی ٹوٹے ہوئے کیا کروں بیوی آپ تحجد گزار خاتون ہیں آپ یو کیجیے کہ ہر نماز کے بعد سو بارد پڑھ لیا کیجیے یہ تصویر بہت ضروری ہے ان ہوائی مخلوقات سے محفوظ رہنے کے لیے دیکھو تم لوگوں کو جو کچھ چاہیے لے لو اور یہاں سے چلے جاؤ ضرور لیں گے और चले भी जाएंगे अभी दो घंटे हमें और यहां पर रहना है सिर्फ दो घंटे बोस कितना सादतमंद बच्चा है लेकिन ये तो पढ़ रहा था बोस پڑھ رہا تھا بہت بڑا آدمی بنے گا بڑا ہو کر اگر بڑا ہو سکا تو مجھ سے بات کرو مجھ سے بات کرو ہمیں تو لوٹنے کی عادت سی ہو گئی ہے ہمارا کیا ہے اب تم لوٹ لو ہمارا کیا ہے ہمیں تو محنت کرنے اور لٹنے کی عادت سی ہو گئی لیکن اس در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا فقیر تھا یا لٹےرا بول لیتے بول رہے وہ بیچارا بولے تو کیا کرے گے کیا کرے جی؟ میں شاہ نہیں ہوں بھائی ملک صاحب ملک بھی نہیں ہوں میں حضور میری بیوی اسپتال میں ایڈیاں رجڑ رہی ہے میں بتاتا ہوں نہ کہ شریف شہری کانون سے نہیں کھیلا کرتے کھیلی کھیل میں چھوٹا جاتی ہے قوم کھیلتا ہے جی کانون کے ساتھ ہم جیسے شریف شہری ہم جیسے شریف شہری یا تو جیسے چلاک پٹھے بھونے مزا کرنے والے پٹھے لاچا شہریوں کی تذیر کر کے مزا لینے والے بسوان پ سامان باندھو باندھوکے یہ کپڑے کون لے کے آیا ہے دکان کھولنی ہے یہ لایا بس نکالو سے باندھو جی باقی سامان باندھو جلدی کرو नहीं तो, तो कहते थे कि घर में कोई भी नहीं है, है? दरवाजा अंदर से बंद था कोठी सी लगती थी मैं समझा स्टोर है स्टोर के बच्चे लड़की निकली अगर नहीं होता हम पर हमला कर देता फिर कहां कहां तुम से है तुम्हारा दादी कहा तुम देख के आता हूँ ہم گا جلدی کانوں میں کیا ہے دیکھو تم لوگ رموش میرا چاند سونے دے مجھے گولی مار دوں گا دیکھو میری بات سنوا کہ ہر کسی نے بولنے کی کوشش کی گئے ہمارا تم ایسا کرو کہ جا کے گاڑی کی تلاشی لو ٹھیک ہے سر چلے جاؤ وہ <laughs> ایسا ہے کہ ذرا دو دو باتیں ہو جائیں کچھ اپنی سنائیں کچھ سرکار کی سنیں آ جاؤ کرنے آئے ہو یہاں پر جنہیں جی باس جس کام کے لیے تمہیں یہاں لایا گیا ہے صرف وہ کام کرو یوں کیجیے کہ ہر نماز کے بعد سو بار کل پڑھ لیا یہ تصویر بہت کیا بربڑا رہی ہے ایک تو یہ پریا بولتی بہت ہے اگر چپ ہو تو بربڑاتی جاتی ہے بس ہو جاتی رہتی ہے چبیا نکالو بڑیا چلتے ہی ہی دو کرو دو بحث کیوں کرتی ہیں جو کچھ مانگتے ہیں بیٹا بیٹا ذرا یہ پاندان مجھے دے دے میں اتنی سی کتر یہ بولتی بہت ہے کیا بولتی ہے پان کھانا مانگتی ہے کہتی ہے مجھے پان دان دے د ضرور کوئی چکر اس پاندان دے. میں دیکھو میں نے آج ہی اس میں کٹھا بھرا ہے گڑیا ہل گئی نا تو سارا پاندان خراب ہو جائے گا جاتا تم سے گڑیا नहीं है आपके पास गाड़ी है. जी. आपको मालूम है कागजात ना होने के बिना पर गाड़ी और उसका ड्राइवर खावा उसका मालिक ही क्यों ना हो बहत्तर घंटे तक रोका जा सकता है सीधे खड़े रहो जी सर हमें वो टेलीफोन कर दिया जी सर ठीक یہ پسٹول آپ کا ہے جی شکر ہے سر آپ نے مجھ پہ پسٹول ڈال دیا اگر ٹینک ڈال دیتے تو میں آپ کا کیا کر سکتا سر دکھرہ سرکار اگر ٹینک نکلتا تو ٹینک بنا یہ پسٹول آپ کا ہے یا نہیں نہیں اور یہ رقم آپ مجھے جعلی کرنسی کے کی کیس میں پھنسانا چاہتے ہیں نا سر اگر یہ رقم میری ہوتی تو میں اس کو کبھی اپنی نہ کہتا کم از کم انساپ کے سامنے ملک صاحب آپ کی رہائش کہاں ہے میں ملک یہ ٹھیک کہہ رہے یہ پسٹول ان کا نہیں پست کے لائسنس پر کسی ملک مظفر حسین کا نام درج ہے سر ایسا ہے کہ یہ پسٹول بھی ان کا نہیں ہے اور یہ لائسنس بھی ان کا نہیں ہے لیکن یہ دونوں چیزیں اچھا جی بولا نہیں میں اما کے پاس چلا جاؤں کتنے بجے آئے گی اس کے آنے میں تو ابھی خاصا وقت ہے پہلے والوں سے بات کر ہوتی تو جلدی جا سکتے تھے بہت ڈیمانڈ کی بات کی تھی بہت ڈیمانڈ کر رہے تھے میں نے کہا جاؤ ہمیں تمہاری مدد نہیں چاہیے بس دن ہم کیا کریں گے بہت بور ہونا پڑے گا بس ایک پروگرام ہو سکتا ہے وہ کیا ایک کپ چائے کا ہو جائے ہاں گڈ آئیڈیا بھی آپ کو سہمت کرنا پڑے گی چائے بناؤ خود بنانے جائیں وہاں سب کچھ ہے آپ لوگ کیا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں کہہ رہا چائے بناؤ ہمارے جلدی اور چاہے جلدی کرنی چاہیے جی بوس سر میری بیوی ہسپتال میں ایڈیاں رگڑ ہوئی ہوگی پلیز سر برائے کرو مجھے جانے دے بڑی مہربانی ہوگی آپ کے ساتھ آپ کی گاڑی کا نمبر کیا ہے سر ٹریپل سکس فور نمبر پلیٹ اصل میں آپ نے الٹی پڑ دی ٹریپل فور سکس نمبر ہے آپ کی گاڑی کا سرکار میں نے اطلاع کروا دی ہے وہ رنگ بیک کریں گے تو آپ کو اپنی گاڑی کا نمبر بھی یاد نہیں رہتا سر مجھے تو اپنا نام تھا آپ گاڑی کے نمبر کی بات کر رہے ہیں پریشانی سر آپ مجھے ایک بات بتا ہسپتال جاتے ہوئے پولیس نے آپ کو روکا ہے تفتیش کے لیے تفتیش تو تفتیش تو بیٹی یہ اپنی تقدیر کو رو رہی ہے تقدیر کو کیا ہوا ہے اس کی تقدیر کو آئے ہائے کچھ ہوا ہی نہیں بخت مارو تم لوگوں نے اس کی منگلی کے انگو کی ہتھیا لی اور پوچھ رہے ہو کیا ہوا یہ سونے چاندی کی بات نہیں ہے اس کے لیے ہم تمہیں نہیں روکیں گے سمجھیں گے جان کا سب کا تھا چلا گیا ये है शगन की बात बेटी सबर कर आंसू पहुंच ले, सबर कर वीर बच्चे इसकी अंगूठी वापिस कर दो क्या कहा मैंने कहा इसकी अंगूठी वापिस कर दो کٹری میں تن رلی ملی پڑی ہوگی بہت تلاش کرنا پڑے گی بس اگوٹھی واپس کرنا ہوگی واپس کر دیں اس کی انگوٹھی لیکن بوس میں نے کہا نا کہ تلاش کرو اور واپس کر pero Yo molaye wakil e ali badshahi molaye wakil e ali badshahi ji tar beta ji tar کو بند کر دو جو زبان کھولے اسے بند کر دو کرنسی ڈال دو اور ایک, ایک بھی ہے. وہ بھی ڈال دو ڈال دو کچھ بھی ڈال دو, دو. دو. زہر ڈال دو جو کچھ ملے ڈال دو شریف شہریوں کا جیلا دو بند کر دو اس لیے تمہارے پاس اختیارات ہیں کوئی مزاق نہیں رہی ایک تو آپ بولتے بہت ہیں سرکار ہم آدمی کو پہلے توڑنا چاہیے پھر بولنا چاہیے اب ہم بولنے کو کہیں گے چپ لگ جائے گی سرکار کو زندگی کے ٹیڑے میڑے راستوں پر بھاگنے والے راتوں رات امیر ہونے والے زندگی کا شارٹ کٹ کر تلاش کرنے والے لوگ جلد ہاں کر گر جاتے ہیں سانس پھول جاتا ہے ان کا سانس سے سانس نہیں ملتا بات سے بات نہیں ملتی بیان سے بیان نہیں ملتا हाँ. یہ گاڑی کہاں سے چوری کی تھی اور وہ لوگ کون ہیں چار آدمی جو گاڑی چوری کرتے وقت آپ کے ساتھ جی سر تھانے کے بازار کو بلا کر لاؤ ذرا بہتر سر موچھیں منٹوانا ہے نا سرکار کی میک اپ ٹھیک کرنا ہے تاکہ شکل چوروں ماری لگنے لگ جائے میجسٹریٹ صاحب گھر پر انتظار کر رہے ہیں آپ کی شکل دیکھتے ہی نا یہ مان ملے گا میری موچھیں میرا پروگرام تو یہ تھا کہ میں آپ کی ٹینڈ کرواؤں رعایت برتی ہے میں نے رعایت یہ تو شکل سے ہی جرائم پیشہ لگتا ہے سرکار جرائم پیشہ تو بہت چھوٹا سا ٹائٹل آپ نے دیا ہے انہیں گینگ ہے گینگ ڈاک ڈالتا ہے کرو کون ہے باس تمہارا سر ہمیں سے کسی نے بھی اس کو نہیں دکھایا ہم جان گئے ہیں پہچان گئے ہیں صرف سبوت درکار تھے سمل گئے گواہی دو گی پیچھے رہو چلو چلے آج اس معاملے کو نپٹا کر ہی جام لیں گے کہاں ہے وہ کوٹھی جہاں تم سب کو پہنچنا ہوتا ہے بیٹا تم لوگ کب گے کیوں کیا بتاؤں بیٹا پریشانیوں نے ہمارے گھر میں گھر کر دیا ہے اس لیے تو میں نے جلالی وظیفہ شروع کر دیا اس جلالی وظیفے سے سارے دلدر دور ہو جاتے ہیں اب دیکھونا ادھر میں نے وظیفہ شروع کیا ادھر میری بچی کی معنی ہو گئی اس وظیفے سے ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں بھائیہ بڑا جلالی وظیفہ ہے جان جوخوں کا معاملہ بھی ہے اگر ذرا کھندت پڑی تو قہے ٹوٹ پڑتا ہے اس میں جناتوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں بیٹا میرے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے خیر سے تم چلے جاؤ گے نا اماں جی آپ کا وظیفہ کب شروع ہوتا ہے بس بیٹا یہی ادھر مرغ بولے ادھر میں اٹھی دو رکعت نماز فجر ادا کی اور حصار کھیچ کر وظیفہ پر بیٹھ جاتی ہوں اگر حصار نہ کھینچوں تو جنات تو مجھے کچ ہی چبا جائے ہاں